No niin, hyvät ystävät, tervetuloa pieni tietoisku allergisista reaktiosta rokotteista ja allergisten rokottaminen on päivän teema. Minun nimi on Mika Mäkelä. Mä toimin kliinisen allergologian professorina ja iho- ja vastavana vastaavana ylilääkärinä. Tehnyt tätä hommaa 30 vuotta allergioiden ja, ja tuota astman ja immunologian piirissä ylikin. En kehtaa sanoa kuinka kauan, mutta <köhön> Mä olen ollut Pääsääntöisesti hussin konsultti näissä rokotereaktioissa nyt tämän aikanakin, ja, ja tuota, otin tämän asian esille, jonne, kun tiesin, että tästä aikamoinen härdeli tulee heti, kun me rokotteita koronan kanssa saadaan, ja, ja lähdin valmistelemaan näitä asioita oikeastaan tuolta joulukuun alusta lähtien jo vähän etukäteenkin ennen rokotusten käynnistymistä, ja ja tuota, tähän liittyy muutamia asioita, joista mä toivon, että tämän esityksen jälkeen teille jää jonkinlainen käsitys ja tietysti tärkein on se, että mikä on anafylaksia ja milloin epäillä aidosti rokoteallergiaa. Nythän kun lähdetään pohtimaan rokotusreaktiota ja te olette siinä toki kaikki ammattilaisia, niin siinä on muutamia hyviä asioita. Nämähän on THL omilta nettisivuilta. Joka, joka on varsin hyvää yhteenvetoa, eli mitä oireita ilmeni. Se on todella tärkeää ja me selitään hetken päästä miksi. Mikä oli vo, luonne ja voimakkuus? Myös sama juttu. Millä aikavälillä rokotuksesta oireet tulivat? Hoito. Miten nopeasti oireet menivät ohi? Monesko rokoteannos? Ja sitten jonkinlainen kannanotto. Voisiko tämä olla siihen rokottamiseen liittyvä asia? Onko siinä ajallinen yhteys? Sopisiko se ylipäänsä rokotteen aiheuttavaksi tai olisiko joku muu vaihtoehtoinen selitys olemassa? Me, ää, itse kun olen näitä rokoteallergia-asioitakin pitkään harrastellut ja, ja ollut mukana erilaisissa jutuissa, niin tuota, me teimme jo 14 vuotta sitten tuli ulos meidän työryhmän. Kriteeristö sille, että miten me rokote annetaan ihmiselle oikeastaan algoritmi käteen, jolla voi arvioida, että oliko se tapahtunut reaktio todellakin anafylaksia. Me ympäri maailmaa olevien ihmisten kanssa mietittiin tätä vuoden päivät varmaan ja luettiin kirjoitusta että yritettiin omien kokemustemme ja näkemystemme pohjalta tehdä mahdollisimman objektiivinen algoritmi. Ja Se perustuu siihen, että me arvioidaan oireita ja nyt tässä slaidissa teidän ei mennä näitä yksityiskohtaisesti läpi. Teidän pitää katsoa näitä rauhassa itseksenne näitä oireita, jotta te tajuatte tämän ää, juonen. Eli on pääkriteerit major criteria ja on sivukriteerit minor criteria. Ja nyt tuota, miten se sitten katsotaan, kun on ilmoitus tullut, tai että te olette itse hoitanut potilasta, jolla on tällainen ää, eventti ollut niin sanotusti. Nyt anafylaksian oleellinen juttu on, että se etenee nopeasti oireiden ja löydösten suhteen. ja Siinä on aina vähintään kaksi elinsysteemiä mukana. Ja me jaoteltiin tämä oikeastaan kolmeen erilaiseen varmuusluokkaan. Ja tämä on ainut anafylaksian guideline maailmassa, jossa on todellakin tehty edelleen näin, eli level 1, level 2 ja level 3 diagnostinen varmuus. Ja näitä äskeisiä kriteereitä katsomalla uskallan väittää, että jokainen reaktio on luokiteltavissa siihen, että oliko se anafylaksia. Ja otan esimerkinomaisesti jokaisesta näistä varmuustasosta kombinaation. Yksi, no otetaan ensin tuo ykkönen. Yksi ihoire ja vähintään yksi kardiovaskulaarinen pääkriteeri tai yksi pääkriteeri hengitysteoreista. Ja nämä tarkoittaa aidosti vaikkapa hengitysteiden ahtautumista niin, että striidor on kuultavissa tai kardiovaskulaarisesti verenpaineen romahtamista, ei pelkkä pyörtyminen. Se ei ole kardiovaskulaarioide sinänsä, vaan osoitettu vedenpaineen putoaminen ja obstruktio esimerkiksi. Se on taatusti anafylaksia. Kun mennään hieman epävarmammalle tasolle, esimerkiksi kuitenkin hypotensio ja hengityksen vinkuna, nämä täyttää yhtä hyvin, tai meillä voisi olla hengitysteistä kuuluva, kurkunpään tasolta kuuluva stridor ja oksentelu. Tästäkin tulisi varsin suurella tarkkuudella. Anafylaksia. Ja esimerkiksi ruoka-allergiapotilaat, joita hoidan varsin paljon, heillekin me opetamme tämän tyyppistä systeemiä adrenalinikynän käytössä. Eli ei tarvitse olla aina se uh, ikään kuin kardiovaskulaarinen oire siellä, vaan se voi olla todellakin vaikkapa voimakas oksentelu ja ihoidekin. Level 3, mennään sitten jo hieman epävarmempiin ja heikompiin kriteereihin, mutta kuitenkin vielä sieltäkin. Jos meillä olisi vaikkapa yskä, jahrippuli ja kutina, tämäkin voidaan jollakin tasolla laskea anafylaktiseksi, eli yleistyneeksi allergiseksi reaktioksi, vaikka ei kyseessä olekaan anafylaktinen shokki. Anafylaktinen shokkihan kuitenkin tosiasiassa anafylaksiossa on harvinainen ja, ja harvoin etenee onneksi siihen saakka. Tärkein erotusdiagnostiikan kannalta on aina tämä vasovakalainen reaktio. Rokotteisiin, niin kuten tiedätte, kaikki liittyy todella paljon pelkotiloja ja jännitystä. Ja se on otollinen hetki aina saada aikaiseksi vasovakalinen reaktio. Eli tyypillistä anafylakselle on, että se alkaa minuuttien tai tyypillisesti 30 minuutin kuluessa siitä pistoksesta kun taas vasovagaalinen reaktio tulee välittömästi, jopa sen injektion aikana tai heti sen jälkeen. Hengitys on yleensä poikkeava todellakin anafylaksiassa, kun taas vasovagaalisessa reaktiossa korkeintaan potilas kiihtyvästi hengittelee. Sydän- ja verenkiertoelimistössä on joko nopeapulssisuus tai hypotensio anafylaksiassa, kun taas vasovagaalisilla on tyypillistä määritelmällisesti, kun vakuusreaktio tulee, niin sydäntä, Äh, ikään kuin hidastetaan, ei nopeuteta ja tulee myöskin jonkin verran äh, verenpaineen laskua. Iho ei ole päinvastoin, kun ihmisellä on usein kuvitelma, että anafylaksiapotilas olisi kalpea. Käytännössä he ovat lähestulkoon aina hyvin punoittavia, ihokutise, turvotuksia nähtävissä, nokkosihottumaa, kun taas vasovagalisessa reaktiossa ollaan kylmän hikisiä kalpeita. Ja tämä, tämä on nimenomaan tyyppioire oire vasovagalisessa pelästymisreaktiossa. Suolistossa vatsakouristukset on tavallisia, mutta vasovagaalisessa reaktiossa enemmänkin pahoinvointia ja oksentuloa, mutta nämä voi kyllä olla myös yhteyden anafylaksioireita, että sitten mennään jo vähän epävarmemmalle tasolle. Hermostossa selkeä tajuttomuus tai tajunnan lasku, vähäinen vaste alaraajan ylösnostolle. Vasovagaalisessa reaktiossa taas aina, kun se pitäisi potilalta nostaa ne alaraajat ylös, niin saadaan hyvä vasten nopeasti siihen. Se, mitä jokaisen terveydenhoitajan ja lääkärin, jotka ovat rokotustilanteessa ja rokotusreaktiota hoitamassa, pitäisi muistaa, on, että objektiivisuus on kaiken A ja O. Eli jos epäilään hengitysvaikeutta, se on hyvin usein kuitenkin se tavalli tavallisin oire siellä lisäksi, minä en haluaisi nähdä tällaista, mikä on yhdestä sairauskertomuksesta todellakin, maan olen varmaan nyt tuollaisen hieman toista sataa ää, rokotereaktiota konsultoinut ää, tähän mennessä ja yhdessäkin luki keuhkoista auskultoiden ei vinkuna tai rahinaa, ehkä aavistusobstruktiivisen oloinen. Itse olen ollut 30 vuotta keuhkolääkäri no, toiminut tässä allergologina ja, ja tuota, en kyllä ole tietoinen edelleenkään, että mikä, mikä se ehkä aavistusobstruktiivisen oloinen oikeastaan on statuksessa. Eli kyllä sieltä pitäisi mitata PEF, jos epäilää hengitysvaikeutta. PEF-mittareita on kyllä jokaisessa terveydenhuollon yksikössä, tai jolle ei ole, niin pitää hankkia. Ei maksa kuin 15 euroa. Kirjataan objektiivisesti, onko hengitystyö lisääntynyt, mikä on hengitysfrekvenssi, onko striidoria tai vinkunaa, ja onko näkyvää turvotusta huulten kielten, nielun, huulan, laaryksin alueella. Kun akuutissa vaiheessa epäillään rokoteanafylaksiaa, niin me toivottaisiin, että potilaalta päivystyspoliklinikoilla, ja jos on vaikka terveyskeskuksenkin tai rokotuspaikan yhteydessä suinkin mahdollisuus tehdä tässä serumin näytteen ottaminen, niin otettaisiin se. Se kertoo kuitenkin paljon mielellään 30–90 minuutin kuluessa reaktiossa. Jos tämä täyttyvät ylipäänsä, niin konsultoidaan sitä oman yliopistosairaalan allergologiaa tai sitten iho- ja allergiasairaalan allergologia jatkotoimista. Ja me halutaan tietysti, että näistä tehdään aina FIMEAn rokotteen haittavaikutukset ja tehdään mielellään anafylaksia-ilmoitus myös Bussin iho- ja allergiasairaalaan. Ja me tehdään, yritetään selvittää näitä rokote-anafylaksioita, niin me toivottaisiin tietysti, että allergianin laboratorioon oltaisiin myös yhteydessä ja saataisiin jopa seruminäytteitä näytteitä kerättyä. Meillä on tarkoituksena yrittää hakea tätä IGE-välitteistä responsia, mikäli näissä mukana on. Mennään hetken päästä tarkemmin siihen niin tuota näiden näytteiden avulla ja tavataan näitä potilaita täällä aktiivisesti. Nythän kaikki nämä rokotteet periaatteessa alkavat olla teille tuttuja. Adenovirusvektorit, inaktivoidut kokovirusrokotteet, joita ei vielä Suomessa ole ja ehkä ei tule edes meidän käyttöön. Ja lähettäjärän pohjaiset Pfizerin ja Moderna kovin jo tuttuja. Ja sitten ehkäpä Suomeenkin tulee tämä rekominanttiproteiinirokotteen Novavax, joka on ollut aika hyvä tutkimuksissa myös. Pfizerin rokotusten. Alkaessa ensin Briteissä raportoitiin kahdella henkilöllä anafylaksia. tähän meni johti hyvin nopeasti siihen, että aiemmat anafylaksiat katsottiin kontraindikaatioksi, mutta onneksi tästä hyvin nopeasti tultiin sitten FDA ja CDC suosituksia siihen, että poistettiin tämä aiempi anafylaksia, koska siinä ei ollut logiikkaa eikä se ole näyttänyt olevan millään lailla merkityksellinen. Eli tänä päivänä me ajatellaan, että ei ja niillekään, joilla on ollut aiempia nafylaksia, sinänsä mitään erityistä varotoimenpidettä tarvitsee välttämättä tehdä. Nyt tätä haittavaikutuskeräystä on tehty todella hienosti ympäri maailmaa. Seedisillä on aivan loistava virusjärjestelmä, jossa potilaille ollaan yhteydessä kännyköiden kautta ja vielä soitellaan tarkentavia tietoja siitä reaktiosta. Ja sitä kautta ollaan jo saatu varsin hyvä kuva tällä hetkellä käytössä olevien rokotteiden vaikutuksista. Ja siellähän toki nämä paikallisreaktiot korostuu jälleen kerran, mutta siellä on aika paljon myöskin systeemisiä oireita ja hetken päästä niistä myös enemmän. Anafylaksiat varsinkin alkuvaiheessa niitä tuli todella paljon ja se on hyvin tavallista. Ensin raportoidaan suurella innokkuudella ja hyvin pienellä kynnyksellä erilaisia tapahtumia anafylaksioiksi ilman, että niistä näitä kriteerit, mitä äsken nämä Brighton kriteerit on katsottu läpi. Ja siinä vaiheessa, kun nämä ensimmäiset raportit tulivat, niin puhuttiin, että ne olivat noin nelikymppisiä, jotka olivat saaneet tyypillisiä aikoja juuri tämän rokotuksen antamisen jälkeen. Ei ollut selkeää, tämä, oliko ykkös vai kakkos se tieto. Nyt tämä uh, on käytettävissä, se on hieno järjestelmä, ehkä te, teistä moni on sitä käyttänytkin, se on netissä saatavilla, sieltä voi itse penkoa dataa, ja siitä itsekin aina silloin tällöin katson, ja eilen, eilen varmistin näitä, niin nyt tämän Jenkki järjestelmässä on raportoitu hieman yli tuhat anafylaksia, ja ajattelee, että Jenkeissä on rokoteannoksia annettu jo yli 200 miljoonaa, niin uh, varsin pienistä luvuista me puhutaan. Mielenkiintoista on, että siinä alkuvaiheessa, jos näytetään tämän kursorin toivottavasti, niin alkuvaiheessa niin siinä joulutammikuun kohdalla, kun rokotteita oli annettu vasta muutama miljoinen, niin näytti siltä, että Pfizerin ä, rokotteisiin liittyy noin yksi 90 000 pistosta kohden anafylaksia, kun Modernassa se olisi ollut yksi neljäsosaa vain tästä määrästä. No, nyt kun katsoin niitä todellakin, niin tämä ero on jo paljon paljon pienempi, eli Pfizerin tulee alaspäin se luku. Ja toisaalta modernalla se on mennyt vähän, vähän ylöspäin, mutta ehkä me puhutaan siitä todellisesta anafilaxia-riskistä tällä hetkellä jossakin yksi äh, 50 tuhanteen, tai mitä se sitten lopulta tulee olemaan, kun brighton on tarkasteltu kaikki tapahtumat jälkikäteen, sitähän ei näissä varsin systeemeissä ole tietenkään tehty. Aina kun mietitään, onko siellä IgE-välitteistä reaktiota, niin meidän pitää katsoa niitä aktiivikomponentteja, mitä siellä uh, rokotteessa on sisällään. Ja tässä on siis Pfizer-vasemmalla sitten keskellä Moderna ja oikealla astrazeneca rokotteet. Nämähän on täysin toisen tyyppisiä rokotteita kuin mitä meillä on tällä hetkellä rokotusohjelmassa käytössä olevat myös allergologin kannalta. Eli täällähän ei ole lainkaan proteiiniä ja kaikki allergiset reaktiot, mitä me ollaan tyypillisesti hoidettu rokotereaktiona, niin ne ovat proteiinirokotteita. Nyt me puhutaan RNAsta tai sitten adenoviruksen osalta tietysti kantajaviruksessa on sitä proteiiniakin mukana, mutta pohjimmiltaan aivan erilainen lähtökohtaa. Sen sijaan nämä on nanopartikkeleita, lipidit, nanopartikkeleita, kaikki, jossa ä, korostuu se, että siellä on muita ä, aineita, niin kuin esimerkiksi peg glykooli, joka tiedetään, että se voi olla allergeeni jopa IgE-välitteisesti, mutta harvoin sitä kuitenkin. Sitten siellä on esimerkiksi Moderna-rokotteessa on, on tämä trometamiini, joka on ä, Nostettu vähän sieltä esille. Me tiedetään, että on ollut yksittäisiä potilaita, joilla on tullut varjoaine anafylaksia aiemmin, varsinkin näitä kalliomia sisältäviä varjoaineita, joilla sitten on anekdotaalisesti kuvattu muutama anafylaksia, jota on pohdittu, voisiko se olla trometamiini. Trometamiinihan käytetään esimerkiksi kosmetiikassa jonkinlaisena biologisena stabilaattorina ja, ja, ja tuota, tämä ei ole mikään iso ongelma ollut koska ne edelleen tämä asia on kesken, mutta tätä kuitenkin maailmallakin selvitellään. Astraanerokotteessa on polysorbatti 80, joka on sokeripohjainen molekyyli, jolla saattaisi olla ristireaktioita PEGin kanssa, mutta käytännön tasolla ilmeisesti näin ei juurikaan ole. Eli kummastuttaa tämä edelleenkin, että miksi voisi sitten anafylaksia syntyä, jos anafylaksia yleensä on kuitenkin IgE-välitteinen reaktio proteiineille. No tämä PEG todellakin on nostettu ja se on edelleen meillä pohdinnoissa läpi maailman, voiko se olla merkityksellinen. Polysorbateja ja PEGiä on käytössä yli tuhannessa lääkkeessä, eli mikään uusi asia se ei ole. Ja loppupeleissä niin kuin me nähdään äärimmäisen harvoin mistään pegyloiduista syöpälääkkeistä ja muistakaan mitään anafylaksioita. Eli käytännössä kuitenkin ne ovat todella turvallisia. Ja tämä on se yksi asia, mitä me yritämme tehdä tällä hetkellä. Eli me katsomme, että onko näillä, joilla on PEG-yliherkkyys tunnistettu vaikkapa ihopistokokeilla aiemmin, mutta onko heillä todellisuudessa sitten anafylaksioita. Ja toistaiseksi äh, meillä on ollut yksi potilas, joka on meille tullut selvittelyyn, jolla oli aiemmin tunnistettu peg -allergia. Vieläkään ää, meillä ei ole siis lopullista vastausta tämän suhteen. Me tutkitaan basofiilien aktivaatiotestillä. Tämä on tällainen laboratoriossa tehtävä allergologinen vähän, vähän ää, kehittyneempi tutkimus, jossa potilaan soluja eristetään sieltä ja Katsotaan niiden aktivaatiota allergeenin läsnäollessa. ollessa. Maailmalla on nyt kuvattu muutama ää, tällainen positiivinen vaste, Pfizerin rokotteista niillä potilailla ollaan on PEG-herkistyminen osoitettu. Polisorbatti-asia ehkä senkin vuoksi, että Astra-rokotteen määrät on kuitenkin jäänyt paljon pienemmäksi, niitä tämä ei ole nyt millään lailla meille avautunut eikä selventynyt enempää tässä matkan varrella. Se, mitä on nyt todettu, on kuitenkin, että PEG-allergiset voitaisiin rokottaa aivan hyvin Astra-rokotteella, mutta nostetaan silloin sitten tarkkailuaikaa 30 minuuttia. Moni kysyy sitten, että erilaisista potilaista, jos on ollut erilaisia allergioita, mitä sitten, pitäkö ottaa jotakin erityisiä varotoimia, tai milloin rokotus on peräti kontraindisoitu. Ja vastaus on, että yleisesti ottaen näitä tilanteita on äärimmäisen vähän. Jos todellakin olisi tästä samasta rokotteesta jo tiedossa, että on saanut anafylaksian, silloin me ei sitä annettaisi. Ja näitähän meillä toki nyt sitten on ollut jo niin Pfizerilla kuin Astra-rokotteilla. Jos on ollut Pfizerin rokotteista niin me ei kyllä tällä hetkellä suositella sitäkään, että Modernaa ottaisi toisen, koska loppupeleissä siinä on hyvin samantyyppiset sisuskalut lainausmerkeissä. Aika tulee sitten näyttämään, että joskus kun Kuregvac tulee markkinoille. Kuregvacissahan on toisessa muodossa vähän toisen tyyppinen se lähettäjärana. Se on niin, niin sanotusti luonnollisempi ranaa kuin Modernalla ja Pfizerilla, jossa on korvattu se urasiili siellä pseudorasiililla. Niin tuota saa nähdä, että voisiko sitä sitten ajatella, mutta siihen ei vielä kyllä voi kannanottoa tehdä. Jos on ollut aiempi rokot, rokoteanafylaksia tai lääkeanafylaksia, jotkut maat on suosittaneet, että silloin ikään kuin oltaisiin jo vähän edes äh, vara-asennossa niin, että äh, pidennetään varoaikaa 30 minuuttiin, normaalin 15 minuutin sijaan, äh, on haettu sitä, että olisiko täällä jotain äh, varsinaista ennustettavuutta, mutta ei sitä vieläkään ole kovin selkeänä näkynyt. Eli emme, emme pystytä edelleenkään sanomaan, että kannattaisi niitä, joilla olisi ollut biologisesta lääkkeestä tai, tai tuota, rokotteesta aiempia nafylaksia, että niitä suhtauduttaisiin heihin eri tavalla. Muutama sana sitten vielä näistä paikallisrokotteista. Tässä tuli juuri ulos Lancet Infectious Diseasesissa erittäin hyvä artikkeli, jossa on katsottu sitä, että täällä yläosassa taulukkoa on systeemiset oireet, ja täällä alhaalla on paikalliset oireet. Ja sitten katsotaan osuutta potilaista, kuinka monella on tullut reaktioita Pfizer 1, Pfizer 2 tai Astra 1. Siinä ei ollut potilaita riittävästi, joilla olisi Astran 2 päästy katsomaan. Mutta näette, että se mikä on varmaan kaikille tullut jo tutuksi on, että Pfizerin Rokotteesta toisella kerralla tulee enemmän erilaista pahoinvointisuutta, päänsärkyä, kuumetta ja niin edelleen. Ja se, on, se on ihan selkeästi näin, mutta sen sijaan paikallisoireissa sitä ei näy kovin selkeänä. Se on voimakkaammin täällä vielä systeemioireessa. Se, mikä me ollaan myös nähty, että Aden-Astran rokotteella tulee ykkösestä paljon enemmän systeemireaktioita kuin tulee Pfizerin ykkösreaktiosta. Sitten on kuvattu näitä ihoreaktioita, jotka on oma juttunsa. Niistäkin meiltä tosi, toki konsultoidaan. ja Nyt kuvattiin New Englandissa tuossa maaliskuussa hienosti tällainen pieni potilassarja, jossa oli ykkös- ja kakkosannokseen liittyen katsottu vähän tällainen niin erytema-fiksum-tyyppinen ihoreaktio. Siellä otettiin joltakin potilaalta jopa ihobioksia ja katsottiin, mitä siellä on hyvin epäspesifinen tulehdus, jossa oli mukana eosinofiileja ja syöttösoluja, ja tärkeintä oli se, että vaikka ykkösen, ykkösannokseen oli liittynyt tällainen isokin ilkeän näköinen punottava ihoreaktio, niin puolelle ei sitä uusinta reaktiota tullut, ja Kolmella, 12, se oli jopa lievempi. Eli ainoastaan yhdellä neljäsosalla se pysyi edes samanlaisena, joten tällainen paikallinen isokaan ihoreaktio ei todellakaan ole este sille, että potilasta ei voisi rokottaa sitten toisen kerran. Otin kaksi potilastapausta. Nämä on hyvin tyypillisiä, mitä mulle on tullut paljon tässä matkan väärällä. 45-vuotias nainen, ei allergioita eikä aikaisempaa poikkeavaa. Rokotusreaktiota. Kaksi minuuttia rokotuksen jälkeen olo yhtäkkiä heikkeni, alkoi täristä horkkamaisesti, suu kuivasi, potilas voi pahoin, ensihoitotiimi paikalle, mutta siellä kuitenkin verenpaine pikemminkin koholla. Happisaturaatio ongelmaton. Aloitettiin nestehoito, nämä väheni o kokonaan puolessa tunnissa ilman lääkityksiä. Arviopäivystyksessä oli lopulta vasovagalinen reaktio. Mutta potilas otti minun yhteyttä ja useammankin kerran, koska hän kuitenkin epäili anafylaksia. Siellä onneksi oli vielä se serumikin tallella, josta määritettiin tryptaasi, joka oli hyvin alhainen. ja mä Vakuutin häntä, että todellakin tämä vielä yhdessä, tämän koko historian kanssa sopii vasovagallisen reaktionen riski. Anafylaksella on äärimmäisen pieni ja hän todellakin sitten sen otti ja se kaikki meni hyvin. Hänelle ei tullut mitään siitä kakkosesta. Toinen 60-vuotias mies, nuoresta siitepölyä eläinallergiat, urtikaria jaksoja, korkea totali-Ig, infektioherkkä. Hänellä Pfizerin rokotteen jälkeen kahden tunnin kohdalla paikallinen olkapääoire, mutta lisäksi hänen omin sanoinsa tu olo tuntui hiukan hassulta, ikään kuin tunsin kädet ja jalat koko ajan. Seuraavana päivänä illan mittaan huonovointisuutta, ja hän heräsi, hän sanoi itse 38 tuntia rokotuksesta huonoon oloon ja huimaukseen. Ja siihen liittyy sitten fulminantti, lipuuli, joka toistui pari kertaa, kunnes vointi normalisoitui. No, tästä voi nyt sitten spekuloida, näistä todella monista voi spekuloida, onko tässä komplementti mahdollisesti ollut siinä, me ajatellaan, että anafylaksioissakin loppupeleissä voi ollakin komplementtipohjainen reaktio pikemminkin, vai oliko tässä sitten loppujen kuitenkin päällekkäin joku vatsatauti. Me tiedetään, että proteiineekspressio lihaksessa alkaa hieman eri aikoina eri potilailla, ja se voi olla, että se akutti sitten ajoittuu ja voimistuu vähän eri tavalla, ja se voisi selittää sitä vaihtelevuutta alkamisajan kohdan suhteen, joka selvästi on näissä myöhäisreaktiossa yhdestä päivästä jopa viikkoon. Tyyppikysymyksiä, joita mä olen saanut ennen rokotusta, on esimerkiksi tällainen kollegan lähettämä kysymys. Meillä infektiopotilaita hoitava sairaanhoitaja saanut toisesta influenssarokotteesta, allergisen reaktion, huuliturposi, raskas hengittää, punaisia näppyjä, kumialergikkoja, alusousein reunat erneenpalon kokoisilla sormen mittaisilla kohoumilla. Eli onko tämän reaktion jälkeen suotavaa ja turvallista ottaa koronarokotetta? Ja vastaukseni hänelle oli, aiemmat reaktiot muille rokotteille ei ole määrävä tekijä reaktioiden syntyyn, koska aiemmin käytössä olevissa rokotteissa ei juurikaan ole yhteisiä komponentteja COVID-rokotteiden kanssa. Ja en ole kuullut sitten hänestä tämän jälkeen. Uskon ja toivon, että kaikki on mennyt hyvin. Summa summarum allergisten rokottaminen. Aiempi ruoka hengitysallergia, pistiesallergia ei ole vasta-aihe. PEGistä, jos todellakin siellä on herkistyminen osoitettu, on ollut allergologisista selvityksessä aiemmin. Ei rokoteta äh, lähettäjärjärjärjärjan rokotteilla. Muille aiemmin osoitetusti anafylaksian injektoidusta lääke tai rokotteesta saaneille voidaan antaa rokote, mutta seuranta-aika on 30 minuuttia ja tämä on se VH suositus. on kohtalaisesti Suomessa 6-7 tuhatta kappaletta ja heille äh, kielenelussiedätyksen annostelua ei tarpeen muuttaa. Pistossiedetyksissä annetaan se rokote viimeistään tai aikaisintaan viikkoa tähän siedetyspistokseen liittyen. tähän ja muistutan todellakin kaikkia siitä anafylaksian kriteeristöstä ja toivon, että jaksatte käydä sen läpi rauhassa. Kun siitä muutaman kerran harjoittelee ja tekee mielessään, niin se anafylaksia tulee paljon tutummaksi ja osaa aidosti rauhoitella sitä myöden paljon paremmin niitä potilaitakin ja ottaa niitä turhia pelkoja pois. Kiitos.